Yes, I får lige en blok af mig her. Og så vil jeg bede jer om at tegne det, I brokker jer over. Okay. Jeg har tegnet et eksamensark, hvor der er spørgsmål, men der er ikke svar. Jeg tegner en forelæser, der holder fast i svar. De gamle eksamensopgaver der må vi ikke få svarene. Hvad hvis jeg nu sagde, at I kan få indflydelse på det ved at deltage i Univalg? Ja, det kan jeg godt. Det kunne man da godt overveje. Hold da stemme for dem, der vil ændre det her. <laughs>